– Hej, morgen. Hej Christian. Hvad, hvad er egentlig med i prisen, når man bestiller transport? – Når man bestiller transport, så er det vigtigt, at man lige forstår, hvad for nogle forskellige dele af transport, består af, så man kan forholde sig til, om det hele er med eller ej. Der er typisk noget, der sker på den side, hvor man køber fragten fra, eller hvor leverandør bor. Så er der noget i selve transporten med et fly eller med et skib, og så er der noget i den anden ende af transportkæden. Så der er noget omkring fortolning, der er noget omkring afhentning, der er noget omkring søfragt eller luftfragt indførsel i modtagerlandet, og så noget omkring udbringning eller levering af dit gods, som skal være med, for du ligesom har en, en pris, som dækker det hele. Det lyder godt nok lidt komplekst. Hvordan, øh, hvordan kan du gøre det på en let måde? Altså normalt, øh, så kigger man på sine handelsbetingelser med sin leverandør. Der står et begreb, det kunne være free on board, det kunne være X works eller lignende. Og så tager man simpelthen det begreb og sender videre til sin speditør og siger, at jeg skal bruge en pris all in fra Free on board Shanghai til min adresse i København eller hvor det nu må være. Så man normalt sikret det hele det med. Mange tak. Velkommen.